Sorin Roca Stenescu aruncă bomba în scandalul momentului, la Iohannis să furat alegerile. Era mâstaful lui. reacția lui Victor Ponta. Fostul senator PNL, Sorin Roca Sătenescu, susține că în 2014 să- furat alegerile, dezbluind cum Iohannis areu o să câpinge lui Victor Ponta prin Facebook. Dezvluirea postului senator PNL vine în contextul în care Facebook este implicat într-un scandal mondial uria privind manipularea datelor personale. La Iohannis s-au furat alegerile. Prin Facebook. Eram în staful lui. Ajunsesem acolo pentru ce i-am prezentat o strategie de comunicare pe care a aprobat o Înaintea primului tur, avea în sondaje cu 10 mai puin decât Ponta. La al doilea tur avea un avans de aproape 10. Imposibil! De fapt Iohannis mi-a spus în mod explicit ce nu noi ne vom ocupa de pagina de Facebook. Ciudat. Nu s-a mai întâmplat niciodată ca strategia de comunicare să fie rupt în două. Nu am știut cine sunt alii. Nici cu cât au fost pelletui, nici de ce trecine. Rezultatul a fost uluitor. Sper a scrie nimic interesant pe Facebook. Iohannis i-a depaitit pe toii liderii lumii în materie de trei puncti. I-a cutigat. Eu unul am fost mult umit. Dacă iei a ponta, ar fi fost mult mai rău, scrie Sorin Roca Setenescu. Reacția fostului premier, Victor Ponta, nu a întârziat să apar, apreciez sinceritatea domnului Sorin Ros cu care spune că în 2014 alegerile s-au furat ca să nu iasă sa ponta dacă asta spune domnia sa, eu zic să îl credem.